Təbə, Azərbaycanda keçirilən növbədən kənar prezident seçkilərindən sonra ölkədə sistemai, siyasi vəzidinizə dəyərləndirirsiniz. Ölkədə növbəti bilirsiniz ki, növbədən kənar prezident seçkiləri keçirildi. Təbii ki, mən bu seçkilər dırnaq çərçində deyirəm. Bu, seçki deyildi. Seçkiyə oxşar bir tamaşı idi və növbət dəfə, belə deyək ki, Azərbaycanda hakimiyyət qəsb olurdu. Təbii ki, bu siyasətə uyğun olaraq ölkə daxilində analoji xətt davam etməkdədir. Yəni, xalq arasında dayağı olmayan hakimiyyət öz mövcudluğunu qorumaq üçün ə, zora əlatır, reklisiyalar əlatır, insanları şərbib, həbs eləyib və həbs etdiyi insanlara işkəncə verməklə məşğuldur. O baxımdan, mən ölkədə prezinsiyaslardan sonra hər hansı bir pozitiv bir şey görmürəm. Göz, bəzi gözləntilərin əleyin olaraq. Amma onun fərqini deyik ki, ölkədə refresiyalar, həbislər, iqtisadi tənəzzül, sosial-iqtisadi vəzisinin pisləşməsi davam etməkdədir. Azərbaycanın da xiniyə siyasi var, onların hansıda vəziyyədir, onların qüqləri müdafəsi olur, nə bağlı zəhvmətləməsi vələ Deyirsiniz ki, bu yaxınlarda Amerika Dövlət Departamentinin açıladığı hesabatının Azərbaycanla bağlı bölümündə qeyd olunmuşdur ki, 5 şirəl azarlığa çıxsa da hal-hazırda Azərbaycanın həbsi xanlarında 156 siyasi məhbuslarının olduğu bildirilir. Təbii ki, bu rəqəm belə deyək ki, bizim elan etdiyimiz, hazırladığımız siyahiyə uyğun rəqəndir. Eyni zamanda mənim düşünüləm ki, Azərbaycanın siyasi məhbusların sayı bundan qat-qat çoxdur. Yəni, ancaq biz topadığımız məlumatlardır. Və, Azərbaycan e, e, siyasi məhdudların sayına görə Avropanın lider ölkələrindən biridir. Çox təhsilələr bunu qeyd etmək lazımdır. Artıq beynəlxalq təşkilatlar da yəni, bunu etiraf edirlər. Çox təsbər olsun ki, çox az saylı insanlar azadlığa çıxır. O yüzden onlar belə deyir ki, haqq etdiyi azadlığı e, bərayətlə deyil, müəyyən şərti cəzalarla e, və digər formalarda alır. O cümlədən bu yaxınlarda iki nəfər e, azadlığa çıxdı, bilirsiniz ki, e, jurnalist dostlarımızdan Əziz Zorucov və Caviz Şəliyev azadlığa çıxdı. Amma hakimiyyət dərhal onların yerini doldurmağa çalışır və eyni zamanda 28 mayıda gözlənilən e, cümlətin yüzilliyi ilə bağlı hər bir bir əhvə, amnistiya aktı, Qabaqlayaraq, bu sayədə çox operativ işləyərək, artıq belə deyək ki, indidən bu həbsələrə rəvac verib və bilirsiniz ki, bu yaxınlarda öncə Şamxal Eyvazov dini kəsimi təmsil edən bir tələbə həbs olundu və bunun ardında isə Orxan Baxışlı, AXJP-2P-li. Orxan Baxışlı və Seyit, Mid Feyzullah bəy deməli həbs olduq. Bizdə olan məlumata görə hər iki şəxsə narkotika idixam sürülüb və onun haqqında mərkəbənin qərarı ilə həbs katimcan tədbiri seçilib. Yəni bu repressiyalar və həbslər davam edir. Təbii ki, biz bunu pisliyirik və hesab edirik ki, bu refleksiyalar həmin insanların ictimai-siyasi fəaliyyətinə görədir, cəmiyyəti qorxudurmaq və susturmaq məqsədini atırmış adımdır. Amma bütün bunlara baxmayaraq, biz də öz fəaliyyimizi davam etdiririk, onların günahsız olduğunu, eyni zamanda həbsə olan bütün siyasi məqsələrin qısa bir zamanda alıqlar çıxmasını tələb edirik. Bax, təbii, şəkək Sizə sağ olun, diqqət sizə görə, təşəkkür